Ultima ori, comentatorul Cristiano Pescu, dus de urgen la spital. Marele comentator sportiv Cristiano Pescu are mari probleme de sănătate. În această dimineață, ambulana a fost chemat de urgen la domiciliul acestuia. l a transportat la spitalul de urgen din capital. Din primele informații, Cristiano Pescu ar fi suferit o criză de diabet zaharat.